Ταζουτζίνα Ταζουτζίνα Ταζουτζίνα στο παπί Και τραφιέμαι στο τεσμί Για να κάνω τα ραβέ Χέρι περίμεση με Χάζω τζίνα στο παπί, για κουδί, για να δω τανάγια μου, που είναι που τανάγια τζίνα στο παπί, νιώθει fly, νιώθει G είναι ανήσυχος πολύ, όλοι κάνουν μπεκί, φταίνει λίνει GLX, εξατμίσεις κάνει flex νιώθει bless που είναι beast, golden heart and arrow beast Όλοι χάσουν είναι gags VIP the next, φεύγουν νύχτα όλοι εκεί Όλοι χάσουν real G, είναι βάζουν ζήνα στο παππί και δραβίε με στο ζεσμί για να κάνω τα ραβί καιρι περιμέσιμε βάζουν ζήνα στο παππί σήμερα βεβιαία κουντί για να το τα να κάμου μπορεί που τα να κάμου Κι τι δόμες μου ανεβασμένο. Χαρακό και σερεστή, μπρικαλισμένο. Σκέφτομαι την πρώην μου, ξαναμένο. Όλα αυτά στην παπτιά μου λίγα και ψαρωμένο. Φορτωμένο κι τσέι, κλείνουν το δρόμο. Πατημένο στα γκλάσια, πάνω από τον νόμο. Ξέρω πως θα βγουν οι γκίτσε από τη φάση. Αρκεί το ματώρι μου να μη με κρεμάσει. Λάζω τζίνα στο βαβί. Κι στο Για να κάνω τα και river με ζυμμένο. τζίνα στο παπί Σφαίρα, φεύγω και αγωδί. Για να δω τα ναγιαμώ. Μπορείτε που τα ναγιαμώ. είναι VIP FM6, hit the next, φεύγουν νύχτα όλοι εκεί. All, all BLG, είναι fresh, είναι GG. Νιώθει high, νιώθει free. Τζίνα βάζει στο παπί Βάζω τζίνα στο παπί Και τραβιέμαι στο τρασβί. Για να κάνω τα ραβέ. με έτσι στο παππί σφαίρα φεύγω για κουτί. Για να δω τα νάκια μου που ναι που τα νεα.